Na bala, kde sosna, ši zemročky roslá. Na bala, kde sosna, ši zemročky roslá. Ja svojej má na nažalosť vyroslá, duša moja. Ja svojej má na nažalosť vyroslá. Maceri, na žalost ľudom na obarku Maserí na žalost ľudom na obarku Krovoty nemajú, leme ohvárajú duša moja Dámu a moja... Nevedo, ja chodil, uši zúdnovala Nevedo, ja chodil, uši zúdnovala Uši ten oblaček Zamúrovať stala Duša moja Uši ten oblaček Zamúrovať stala Duša moja. Daj ho mi daj ho nazad odmúrovať. Daj ho mi daj ho nazad odmúrovať. múrovac. Já mi ešte bude mať. duša moja. Já mi budeme лю вас плуша moja. chlapci, nás nikto nemá rád. Harmonika, aj gitara to je náš kamarád. Ja stojím na straži v kešmarku, spomínam na svoju frajárku, čo ju nosím, vodne v moci vo svojom srnu. Ja stojím na stráži v cashmarku na svoju frajarku Čo ju nosím Vodne vnosím Po svojom srdiečku My sme chlapci Muzikanti Má nas každý rád Krásne piesne po zvinníkach je každý zaspievať. Na svadbe bez Karmenom Prešovem, na plece s Karmenom Stropkové. Naše piesne zo zvinníka kytia za srdce. Na svadbe bez Karmenom Prešovem, na plece s Karmenom, karmenom Stropkové živ jesien zo svídníká kytia ja, ja za srdce Slad bez karmenom prešové, na plece s karmenom stropové, na živie zo zo sviníka ťa za srdce.